No niin, tervetuloa Nora öistä tänne Tampereen ammattikorkeakoululle haastatteluun! Ja sähän olet semmoisesta yhdistyksestä kun rakentamisen laatu Rala ry. Niin, niin tota, mistä siinä oikein on kyse pohjimmiltaan siinä sun, sun työssä? Tuota, äh, rakentamisen laatu Rala Ry on puolueeton toimija, joka on perustettu pelkästään erityisesti taloutta tuota rakennusalalla ja myönnetään sitten rala sertifikaatteja ja rala pätevyyksiä rakennusalan toimijoille eli katsotaan että he toimivat mahdollisimman laadukkaasti ja yritetään edistää sitten laatua ylipäätään rakennusalalla ja mitä mä teen niin mä toimin laatupäällikkönä rakennusalan äh siellä ralassa ja tota, sitten tällä hetkellä kirjoittelen samaan aikaan mun diplomityötä No, tota, kuka tämmöisiä sitten tarvii? Siis eikö ne yritykset, rakennusalan yritykset, pysty itse nyt sitä omaa laatuaan hoitamaan? Miksi tarvitaan erillinen yhdistys tätä varten? No, rakennusalan yritykset todellakin itse hoitaa sitä laatuaan. Ja ne on tämä sertifiointiin, niin on esimerkiksi, että ulkopuolinen toimija todentaa tämän yrityksen toimintajärjestelmän ja että heillä on niin Laatuasiat kunnossa, käydään työmaalla katsomassa, että työturvallisuus on kunnossa ja että, että asiat tehdään niin kuin on sovittu. Ja ralapätevyys taas on teknistä osaamista ja katsotaan, että on tilinpäätöstiedot kunnossa ja on yrityksellä vastuuvakuutustodistus ja että se on luotettava kumppani. Ja eli silloin tämä on myös yritykselle helpottaa heidän tarjoamista, koska heille ei ole sitten semmoista hirveätä paperisotaa. Te tehdä ja toimittaa näitä kaikkia asioita, vaan että sitten nimenomaan yritys voi vaan toimittaa tärallan pätevyystodistuksen ja sitten voi sillä todistaa, että he ovat valmiita tähän urakkaan. Joo, se puhuit rala pätevyydestä ja rala sertifioinnista. Onko ne sama asia? Ei. Koska rala sertifioinnissa katsotaan nimenomaan sitä yrityksen laatujärjestelmää tai toimintajärjestelmää ja sitten tässä pätevyydessä Tämä on vähän niin kuin teknistä osaamista ja resursseja sekä sitten niin kuin sitä lainmukaisia vaatimuksia. Eli ne on niin kuin, kohdentuu eri asioihin sitten kuitenkin. Meillä on oikeastaan, mikä tässä tänään kiinnostaa, että sä olet tekniikan alalla ja sä olet nainen. Ja tota, nyt, nyt, tota, nyt kiinnostaa suuresti se, että missä sä jossain vaiheessa elämässä tietosen päätöksen, että nyt mä lähden tonne tekniikan suuntaan? Tein. Mä uskon, että joo. Toisin kuin ehkä mun siskot, jotka on aina tiennyt, että mitä ne haluaa tehdä. Toinen on nyt valmistu lääkäriksi ja toinen opiskelee eläinlääkäriksi. Mä en oikeastaan koskaan tiennyt, että mitä mä haluan tehdä. Uh -huh. Mulla oli vähän silleen, että no, en tiedä, että voisi jotain ehkä kaupallista, ehkä jotain teknillistä, mutta ei mitään selkeää kuvaa, että mitä mä olisin halunnut tehdä. Ja aika kova sukurasite tietysti on ehkä tälle tekniselle alalle, mutta sitten tota, jotenkin oon kyllä ihan onnellinen, että mun vanhemmat ei missään vaiheessa antanut edes mun oikeastaan itse päättää, että onko se kyseessä pitkä matikka vai ei, että se on otettava, koska sitten se avaa niin, kuin niin paljon enemmän mahdollisuuksia, että sit mä en, sillä, että mä en valitse pitkää matikkaa niin myöskään sulje pois niitä, että mihin sitä ikinä haluaakaan. Ja sit, no totta kai teenhän sen valinnan, että mä olen mennyt lukioon, enkä sitten tai ammattikouluun. Että, että sekin tietysti, mutta se, se oli mulle jotenkin selvää aina, että lukio, koska mä en tiedä, niin se antaa mulle kolme vuotta lisää aikaa miettiä, että mitä mä haluan tehdä. Ja Mut, sit... Kuitenkin hmm. mä niin kun ymmärrän tuosta, että Sun perheellä on ollut vaikutusta siihen, varsinkin tämän pitkän matikan puolesta, että sulla ei välttämättä itsellesi olisi ollut sitä tahtoa tai ymmärrystä. Onko näin? Musta toisaalta matikka on aina ollut niin helppoa ja mä tykännyt siitä, että se on oikeasti vaan sitä loogista päättelykykyä. Siinä mm. ei tarvii niin tätä yhtään mitään. Mm. Niin to toisaalta mä oon niin tykännyt matikasta ja sitten jotenkin musta tuntuu, että meidän äitiölo on ehkä ollut sellainen, että hän ei lukee tai käynyt pitkää matikkaa, muistaakseni. Ja se oli enti, niin meidän äiti oli tosi paljon sitä mieltä, että kaikki tytöt lukee niin kuin pitkän matikan. Ja sitten taas niin isä on teknisellä alalla ollut aina, niin sitten jotenkin se oli ehkä vähän sellainen isin tyttönä ollut, niin sitten piti mennä samoja jälkiä. Mm, mm. eli sä sait kannustusta tälle, sanotaanko tekniikan alalle, sekä äidiltä että isältä? Joo. joo. joo. No, tota, mut kuitenkin se on ollut siinä vaiheessa, mutta kyllä sitä sitten on sekin vaihe koittanut, että sä oot itse tehnyt tietoisesti päätöksiä eikä enää vanhemmat ole tehnyt niitä sun puolesta. Minkälaisia solmukohtia sulla on ollut niin tässä urassa, jolloin sä selkeästi oot niin itse tehnyt jo valintoja, jotka on pitänyt sut tekniikan alalla? Ja, no, mun tarinahan on tällainen. että mä oon kokeillut. Ja... Mm. Öö, tässä tapahtunut kaiken näköistä lukion jälkeen. Mä ensimmäisen kerran, siis mä en ollut lukiossa mikään niin kuin hikkeä, ja Mä en oikeesti ollut kauhean hyvä niin kuin missään. Et mä suoritin perusvarmasti ja kyllä vanhemmat on nauraskellutkin, että onneksi nuora kirjoitti ylioppilaksi, että onneksi ne meni läpi. Mä oon ollut vähän silleen laiska, koska en mä myöskään tiennyt tosiaan, mitä mä haluan tehdä. No sit mä hain opiskelemaan ja mä hain Aaltoon ja hain TTYlle ja sitten mä hain on ensimmäisenä sähkölle ja sitten hain tuotantotaloudelle sit sähkölle ja sitten hain vielä TTylle tietotekniikkaa. Koska mä ajattelin, että koodaaminen sehän voisi olla ihan hauska juttu. No, mä olin vuoden Tampereella ja koodaaminen ei ollut mun juttu. Öö, se olisi varmaan tosi hienoa osata sitä. Ja jotain tietysti jäi päähän, mutta se, mä koen, että se ei ole yhtään mun juttu. Ja sen vuoden jälkeen niin sitten kävin uusimassa Ylppäreitä. Vähän nostamassa arvosanoja ja hain sitten ja päädyin Aaltoon sähkölle. Mm. Ja mä jotenkin ajattelin sen lukion sähköisen jälkeen, että tää on ihan sairaankiva juttu, mutta todellisuudessa se oli tosi matemaattista ja sekään ei sitten tuntunut ihan omalta. Ja sitten mä alussa pystyy kuitenkin käymään niinku kaikkien eri tota, linjojen kursseja. Niin päädyin sitten semmoiseen kuin kursseja lukemaan. Ja totesin, että hetkinen, että tämähän ei ole ihan niin matemaattista, että tässä on yhdistetty niin kuin kauppatieteiden asioita ja sitten taas sitten teknisen alan asioita. Ja se tuntuukin siltä, että tämä on ehkä se, mihin mä haluan. Ja sitten hain kolmannen kerran ja nyt ihan pian valmistun sitten tältä linjalta. Että se tuntuu omalta, että, että on ihan hirveästi teknisen alan sisälläkin ja ihan vaan pelkästään Aallon tai TTYn sisällä niin on ihan hirveästi erilaisia. Et ei, kaikki ei ole mitenkään niin kuin, pelkkää fysiikkaa tai pelkkää matikkaa. Joo, susta tulee sitten diplomi-insinööri. Eikö Kyllä. niin? Joo. No Toivottavasti no to <laughs> Hieno juttu. Tota, no, miksi, miksi tota niin, no selvä tämä sun, sun koulutusura tuli selväksi, mutta sitten kuitenkin tämä sun työhön hakeutuminen. Ja, ja tota tuosta vielä välttämättä seuraa sitä, että sä hakeudut niinku rakennusalan hommiin, koska, koska sulla olisi tuossa vielä tekniikan alasta aikamoinen kirjo mahdollisuuksia. Miten, miten sä tänne päädyit tänne ralaan, rakennusalan hommiin? Tota, ja siis mun koulutushan ei ole suoraan rakennusalalle. Mm. Musta mä nyt tota, maisteriohjelmassa niin opiskelen kiinteistötaloutta. Mm. Että läheltä liippaa, mutta ei täysin rakennusalaa. Ja päädyin itse asiassa, tein silloin kun sähköllä oli niin tuntitöitä, aulapalvelua ja asiakaspalvelutöitä. Ja sitten siinä aulassa näin esimieheni, Hän, tämä firma oli siinä talossa ja jäätiin juttelemaan Ja kävi ilmi, että opiskelen teknillisellä alalla ja muuta. Ja sitten ei mennyt kauhean kauan, niin tuli sähköposti, että miten tuli tulisit haastatteluun, että kiinnostaisiko työtä. Tämä on ihan niin kuin. Sattuman kauppaa, että päädyin tälle alalle. Mutta tyytyväisenä olen nyt, että olen viisi ja vuotta ollut tuolla töissä. Mm. No, erinomainen oratarina sulla. Tähän väliin voisi katsoa tehdä kevennyksen aina, kun tehdään kevennyksiä. <laughs> Onko sulla jotain tarinoita niin kun, niin kun tästä, kun ajattelet niin ihan suorastaan lapsesta ja siinä, missä sä oot nyt? Ja, ja, niin joku semmonen. Niihin usein liittyy joku kommellus tai joku onnenpotku tai semmoinen, mutta sinulla sun sellaisia pikkutarinoita, mitkä niin liittyy oleellisesti tähän, tähän, että sä olet nyt tässä, mun haastateltavana? No, varmaan siis tähän töihin päätyminen. Mulla on vähän hassu nimi, mm -hmm. varsinkin sukunimi. Ja tota, sitten tosiaan se, kun kävi ilmi täällä mun esimiehelleni. Ja hänkin on Tampereen seudulta, ja niin kuin mun koko sukuni, niin sitten kävi ilmi, että mun mumuni on ollut mun tota, tän esimieheni opettajana. Ja sitten nimi oli tuttu. Niin tota, se oli semmonen, että kyllä varmaan sitten mummullakin on osa ja arpa tähän, että ollaan päädytty tälle alalle ja tähän hommaan. Joo, onko sinun mummus elossa vielä? On, kyllä. Siellä ne on, viettelee kesäpäiviä maalla korona <laughs> Joo, joo. No nyt jos tota ajatellaan sitten tyttöjä, jotka on tällä hetkellä niin kuin sanotaan 8 ehkä 7 hmm. niin, niin tota, onko sulla jotain semmoista viestiä heille? Jos ette tiedä mitä haluatte, ottakaa kaikki pitkä matikka. Sitten pystyy valitsemaan ihan mitä vaan haluaa, jos lukio menee. Pitääkö se pitkä matikka sit suorittaa hirmu hyvin? Ei. En suorittanut minäkään. Ei tarvitse. Siis oikeasti pelkästään se, että saat lukenut sen pitkän matikan ja kirjoittanut sen. Ihan sama, mikä se arvosana on, niin se antaa valmiudet jo niin kuin hyvin paljon enemmän kuin sitten se, että se on ikävä jälkikäteen lähteä preppaamaan, jos on se lyhyen lukenut, niin se voi olla niin kuin tosi työlästä. Et mieluummin tekee sen työn pikkuhiljaa sen lukioaikana kuin sitten se, että lukion jälkeen käyttää vaikka vuoden siihen, että opiskelee sen kaikki, koko pitkän matika-asian. Teknillisille aloille monen on kuitenkin pääsääntöisesti se pääsykoe alue on se matikka, tai nimenomaan se lukion oppimäärä, että siihen ei tarvitse lukea niin kuin esimerkiksi kauppikseen on ihan erilliset kirjat, tai valtiotieteelliseen tai muuhun, että, että se on niin kuin täysin samaa asiaa kuitenkin, ettei tarvitse tehdä myöskään tuplatyötä. Tälleen. Peruslaiskana ihmisenä, niin se on mm. myös mm. <laughs> Hyvä juttu. Mm. No entäs sitten, tota, jos ajatellaan sellaisia naisia, jotka jostain syystä niin nyt etsii uutta uraa, mm. että niillä on joku, joku, joku käännekohta nyt, niin onko sulla heille jotain vinkkiä? Sen pitkän matkan voi lukea myös myöhemmin mm. tai hakea jotain muita kautta, että avoimen kautta voi päästä opiskelemaan. Se on niin kuin kuitenkin, Mä sanon, että siellä koulussa on hyvin erityylisiä ihmisiä. Ei mm. ole pelkästään vain lukiosta tulleita. Mä oon myös siellä ollut pitkään. Mä oon viihtynyt hirveän hyvin, sen takia en ole varmaan ollut mm. kirvalmistuakaan. Mm. <laughs> Että siellä on niinku kaiken näköistä sakkia, et ei, ei tarvii niinku ajatella, ettei voisi lähteä opiskelemaan uudestaan esimerkiksi sen takia, että siellä olisi vaan niinku niitä lukioista suoraan tulleita, että se ei ole niinku todellakaan se, että on rikasta porukkaa niinku erilaista, että se on ihan rikkaus ja kannattaa kyllä tosiaan niinku harkita, jos yhtään kiinnostaa ja kyllä mä sanon, että, että on niinku Kyllä, mä tykkään siitä, että on niin kuin suhteellisen miesvaltainen ala jotenkin. Asiat sanotaan suht suoraan. Mm. Ei tarvii kerellä ja kaarella. Ja Lukion verrattumakin kuppikunnat häviää kyllä sitä aika paljon. Et se on ihan kiva juttu. Joo, kyllä, kyllä. Tota, kuitenkin sä, sä niin kuin selvästi suosittelet niin kuin koulutusta tässä, tässä niin kuin sekä tytöille että tämmöisille naisille. Mm. Et, että että pieni lisäkoulutus. Heillä, esimerkiksi naisillahan saattaa olla jo jonkinlainen koulutus, mutta mm. et tosiaan näitä väyliä. Olet puhunut tosiaan tuosta yliopistoreitistä, mutta mitä luulet, voisiko ammattikorkeakoulu, taikka peräti, niin kun siis niin kun ammattiopistotaso, siellä on, on nämä aikuiskoulutuksen mm. tuota, koulutusohjelmat, niin voisiko se olla vaihtoehto? Joo, varmasti vois. Ja mä itse puhun tietysti paljon yliopistosta koska itse mm. olen yliopistot käynyt. Niin että, että Ammattikorkeessahan on totta kai ihan vastaava, taso, vastaava niin mm. koulutus, mm. Että, että sitäkin kautta totta kai voi päästä. Mm. Ja tosiaan niin ammattikoulusta niin en, en ihan hirveästi tunne sitä, mutta, mutta totta kai ylipäätään se, että on niin jonkinnäköinen käsitys. ja Työssä hän oppii, ettei mm. se kyse ei ole siitä, että en mä, vaikka mä en ole niin rakennusalaa, Varsinaisesti opiskelu, niin työssähän olen oppinut paljon sitten, niin raksa alasta. Että et, et jotenkin se, että. Mut sen verran kannattaa just opiskella, että on niin kuin pieni pienihaisu, että mihin on suuntautumassa. Kyllä, sulla on tämä sitten taustalla. Jos puhutaan vielä semmoisesta asiasta, kun työelämässä tapahtuva segregaatio nimenomaan miesten ja naisten tehtävien palkkujen välillä. Öm, Puhutaan vaikka ensin siitä palkasta. Onko sulla mitään tota käsitystä siitä, että saako niin teknologian aloilla miehet ja naiset saman palkan samasta työstä? Juuri luin uutisen, että rakennusalalla johtotehtävissä naiset, varsinkin naisdiplomiinsinöörit, saa pienempää palkkaa kuin miesdiplomiinsinöörit. Kyllä, mä jotenkin uskon, että sitä eroa varmasti on, mutta sitten se on myös mun mielestä asia, että Tuota, naisten pitää osaa myös vaatia sitä. Uh -huh. että kun sä oot sillä alalla ja sä oot ihan yhtä pätevä kuin se mies, niin sit täytyy myös niinku olla, seistä niiden omien taitojensa takana ja vaatia sit sitä samaa liksaa kuin mitä ne mieskollegat saa. Uh -huh. Et mä jotenkin myös uskon siihen, että miehet on ehkä jopa liian itsevarmoja ja senkin takia uh -huh. saavat sitten isompaa palkkaa. Että he, heillä on vaan pokkaa kysyä sitä. Naiset pitää vaan niinku ottaa <laughs> joo, eli Tämä on ihan tuore tilasto, että, tota, että nyt ollaan niin kesäkuussa 2020 ja tota, oliko tämä missä lehdessä tämä oliko? En no, ihan nyt varma, mutta olisiko ollut tekniikka ja talous vai? Just. Eh, ehkä. Joo, joo ollaan. tässä ollaan joo. Vielä, vielä tälläkin hetkellä ja siinä on ilmeisesti kyse siitä, että samasta työstä eri, joo. eri palkka. Joo. Joo, täytyy tutkia tuo tilasto. No, entäs nämä työtehtävät? Niin onko sulla käsitystä tai onko tihkunut tietoa siitä, että, että teknologian alalla taikka tässä sun, sun kiinteistötalouden alalla tai mikä sulle näkyy, niin työtehtävissä olisi jotain nokkimisjärjestystä, joka perustuu sukupuoleen? Tietysti varmaan voi olla, mutta sitten mä jotenkin mun omassa työssä, niin meillähän on Esimies on nainen, uh -huh. meillä on myös, onkohan meillä yksi nainen enemmän kuin miehiä meillä toimistolla? että Meillä on naisvoistoinen toimisto, uh -huh. jonka lisäksi, sitten, jos miettii kiinteistötalouden opintoja, niin toisin kuin muilla aloilla, esimerkiksi sähköllä kun mä aloitin silloin vuonna 2012, meitä aloitti 140 ja meitä oli kuusi tyttöä. Niin onhan se pieni määrä, tottakai. Niin Kyllä mä voin kuvitella, että sitten naiset työelämäänkin päästyään, niin ehkä sit voi olla, että niitä on myös vähemmän, että sekin tekee tuota. Mutta sitten kiinteistöalalla niin meitä itse asiassa aloittaa aika, se on suunnilleen 50-50 se määrä, että naisia aloittaa käytännössä yhtä paljon kuin miehiä. Sillä alalla ehkä on vähän vähemmän sitten sitä. Joo, joo kyllä. Kiitoksia noora Kiitoksia.